doncs pues, benvinguts i plància. Aquesta ocasió es diu tan lliure com et penses i té el seu horitzat una conversa que vaig sentir a l'Helio Cabal i hi havia dues noies molt borratxes que que podien canviar el món i podien ser guais i no sé què i l'altre dia, mira, no ets tan lliure com et penses i deixes de la tonteria. Així que comença així. Que quiss que faci, dies ja ens hi ha posinte la roca, no van a venir, s'han donat sense ni niença. Jo sé que és el temps que veig, vos sé pas, vos sé Ya no quiero más, no quiero más, no quiero que pensas, con tus mil mentiras por salida de tanta, por t una dia ti ne que Jan ni se tornen canvi la vida comíssat dins. Si ja Ni puc puc entendre com carcar ja la vida.